בואו ננסה ללמוד דבר או שניים על יחסים. יחס וביטוי המשווה כמויות. כדי להבין את כוונת הזו, נתחיל בנספר דוגמאות. אם יש לנו עשרה סוסים וחמישה כלבים. ושואלים אותנו, מהו היחס בין סוסים לכלבים? התשובה היא, כמות הסוסים, לאומת כמות הקלבים. יש לנו אסרא סוסים וخمישה קלבים. לכן הייחס בין סוסים לקלבים הוא אسر לחמש. נוכל לחתוך הייחס גם כשבר או גם במילים, כמשפט. היחס הוא 10 ל-5. כל הביטויים האלה אומרים דבר אחד זהה. המספר הראשון שאנו כותבים הוא מספר הסוסים. כמות הסוסים פה. וכאן כתבנו את כמות הכלבים. זו הכמות, וגם כאן, וגם כאן. כמות הכלבים. אלו שלושה ביטויים המייצגים את היחס בין שתי הכמויות. כך תיארנו בצורה מתמטית שיש לנו עשרה סוסים וחמישה כלבים. ניתן לראות שאפשר לצמצם את השבר או היחס בחמש. זה מפשט לנו את היחס, נכון? כלומר, יש שני סוסים ביחס לכל כלב. אם לכל חמישה כלבים יש עשרה סוסים, אז לכל כלב יש שני סוסים. או לכל שני סוסים יש כלב אחד. זה צד אחד של אותו מטבע. אז זהו היחס שחיפשנו שוב, איך עשינו זאת? איך הגענו מ-10 ל-5 ל-2 ל-1 פשוט זיונו את המספר הגדול ביותר שניתן לחלק במספרים מהו המחלק המשותף הגדול ביותר? יש לנו ווידאו נפרד על העניין. המספר הגדול ביותר שמחלק את שני האלה זה 5 אז מחלקים את שניהם בחמש ומקבלים יחס מצומצם ופשוט יותר נוכל לרשום את גם בצורות הללו 2 על 1 או שתיים לאחד, ובגלל פישוט זה מה שמעניין מחסים הוא שהם לא תמיד מעידים על הכמות שיש אלא על הקשר, היחס בין הכמויות, היחס מציין לנו, כמה סוסים יש עבור כל כלל, או כמה כלבים יש לנו לכל סוס כן, רק כדי להבהיר את הדברים, מה אם מישהו אותנו, מהו בין לסוסים? בין כלבים לסוסים. ما, ما, מה ההבדל בין שתי השאלות, הראשונה והשנייה? סוסים לכלבים או כלבים לסוסים? אם הפכנו את השאלה מיחד של סוסים לקלבים, ליחד של כלבים לסוסים, פשוט נהפוך גם בין המספרים. חמישה כלבים לכל עשרה סוסים. אם נחלק ב לכל כלב יש לנו שני סוסים. היחס בין הכלבים לסוסים הוא חמישה לכל עשרה. אם אתה גדיל באנגלית תאה פה 1, 1 ל-5 אלא 1 ל-2. כל כלב יש שני סוסים. ניתן להגיד שהיחס הוא 10 ל-5, אבל לא רוב מפשטים את היחס למספר הבסיסי ביותר. כמו שעשינו הזו, 1 ל-2, בצורה כזו יותר קל לחשב כמיות אחרות של כלבים וסוסים באותו יחס. עכשיו נעשה דוגמה חדשה, אם יש לנו 20 תפוחים ויש לנו 40 תפוזים ויש אה, 60 תוטים מה היה חסב בין תפוחים, תפוזים ותותים? מТАՆ 写תאז כך 写תמה מה היה חסב בין תפוחים, תפוזים ותותים? אם עשיתי טלות פירות, שרק אני יכול 写תזה היה חסב כי התמונה פה תפוחים, תפוזים וטוטים. בכל 60 תוטים, יש לנו 40 תפוזים ו-20 תפוחים, נכון. ניתן להגיד שהיחס בין תוטים, תפוזים ותפוחים הוא 60, 40 ו-20. ואפשר לכתוב כך. אבל יותר טוב, כמו קודם, לצמצם את השלב רבה הוא למצוא את המחלק הגדול של ויש שם למצוא מחלקת שני מספרים, ישנו יחס בין שלושה עצמים. טוב, לפיכך, המחלק הגדול ביותר הוא 20. אם נחלק כל אחד ב-20, נקבל יחס פשוט יותר, שלכל תפוח, אחרי שחילקנו ב-20, יש שני תפוזים ושלושה תוטים. לכן, היחס בין תפוחים, תפוזים ותוטים הוא 1 ל-2 ל-3. היחס הזה הוא פשוט ויעיל, יותר מייחס ב-20. חילקנו ב-20. בטח כולם מבינו את העיקרון. אם מישהו היה שואל אתכם, מהו היחס בין? אנחנו חוזרים על כך ברור. ברור? מה היחס בין טוטים לטפוזים? רגע, נחליף לצבע כתום. בין טוטים לטפוזים לטפוחים? זה לא היה אמור מה יהיה היחס? לכל שלושה טוטים יש שני תפוזים ותפוח 1. אז היחס הוא 3, 2, 1. הרעיון הכללי הוא שלפי הסדר של מי ששואל על יחס בין העצמים, בסדר זהה. בדגמות עד התא רשמנו כמויות של העצמים, אך מה אם השאלה היא בדיוק ההפך? אם ידוע לנו היחס דווקא. לדוגמה, היחס בין בנים לבנות בכיתה, או למשל... ש... ש... משל, שני בנים לכל שלוש בנות. שתיים לשלוש. פשוט נכתוב, נכתוב את זה כשתיים לשלוש. לכל שני בנים או שלוש בנות, או לכל שלוש בנות שני בנים. נניח שישנם ארבעים תלמידים בכיתה. מישהו היה שואל אותנו, כמה בנות יש? היי, hey, כמה בנות יש בכיתה? זה כנראה קצת יותר מתוך שעשינו קודם. אנחנו יודעים את המספר הכולל של התלמידים, אנחנו יודעים את היחס אבל כמה בנות יש בכיתה? אבל נחשוב על זה ככה על היחסים בין בנים ובנות נבחר צבעיים בפי הטיפוס, היחס בין בנים 2 ל-3, בנים ל-3 בנות קצת פשטנים, לא נורא, 2 ל-3 היחס בין בנים לבנות הוא שתיים לשלוש. כלומר, לכל שלוש בנות יש שני בנים. או היפך. אבל מה עוד ניתן לעשית מהיחס? אנחנו גם לומדים היחס שבכל קבוצה של חמישה תלמידים יש... מה יש בכל חמישה תלמידים? שני בנים לשלוש בנות. נכון? שתיים ועוד שלוש זה חמש. שני בנים... ועוד שלוש בנות, זה חמישה סטודנטים. חמישה תלמידים. ידעו לנו שיש ארבעים תלמידים בכיתה. בכל קבוצה של חמישה תלמידים, יש שני בנים ושלוש בנות. ישנם בסך הכל ארבעים תלמידים. ישנם 40 תלמידים בסך הכל, וישנם 5 תלמידים בקבוצה. את גודל הקבוצה קבעתי מתוך היחס. בכל של 5 תלמידים, 2 בנים ו-3 בנות. כמה קבוצות יש לנו בכיתה? יש לנו כמובן 8 קבוצות. 40 חלקי 5 זה 8. יש 8 קבוצות של 5 תלמידים. אתה תוהים, תוהים אתה, כמה בנות יש. בכל קבוצה יש לנו שלוש בנות, בכל יש לנו שלוש בנות. אז כמה בנות יש בכיתה? יש לנו שמונה קבוצות ובכל קבוצה שלוש בנות. 8 כפול 3 שווה לעשרים וארבע بنات בכיתה נוכל לעשות אותו תרגיל גם לבנים כמה בנים יש? ישנן כמה דרכים נפטר זאת? אפשר למר שבכל קבוצה יש שני בנים אם יש שמונה קבוצות אז יש שישה עשר בנים אבל שנוכל שיש 40 תלמידים מתוכן 20 ואבא מהן בנות לכן 40 פחת עשרה ארבע זה שש עשרה בכל דרך שנפטר יש שישה עשר בנים בקיצור אם פותרו את <אז> לסיכום נחמד, רואים ששתיים ועוד שלוש וחמש. על הכל חמישה תלמידים, שני בנים ושלוש בנות. כמה קבוצות יש? ארבעים חלקי חמש שווה לשמונה קבוצות, בקבוצה יש שלוש בנות. אכן שלוש שווה ל-24 עכשיו תרגיל קשה יותר. שוב תרגיל בו ידוע לנו היחס. נחזור לחווה שלה, היחס בין הכבשים, נשומן אותם בלבן, היחס בין הכבשים לאת תרניגולות לעוד חיה בחווה, איזו חיה אחרת, לפרות, היחס בין כבשים, תרניגולות ופרות הוא כתוב חזירים, אנחנו בפרות, זה המון רש, כל כך הרבה חיות בחווה. וכון לכן, נניח שהיחס הוא חמש 5, 10. שימו לב שלא ניתן לצמצם את היחס יותר. אין. אין מספר. מחלקת שלוש כמויות. אז זה היחס בין החיות שלנו. ונניח שיש לנו בסך הכל 51 חיות בחווה. משим אחד חיות. אנחנו רוצים לדעת כמה תרגולות יש להם. אז לפנים השושים בתרגיל הקודם, لكل שני קבוצים יש חמישה תרגולות וארבע פارات. תומרים לנו בקבוד צד, ששבוע של חיות, איפה יספיק את מספר זה? פשוט חיברנו. שתיים ועוד חמש ועוד עשר, וכל שבע עשר חיות, יש לנו, קרצה בחדש, יהיו לנו שני קבצים, חמש תרמי גלות, ועשר פרות. כמה קבוצות של שבע עשר יש לנו בחווה שלנו? יש לנו חמישים חיות, משם 15 חילב קוצץ, ושם 50 אחד חילב, בוקד 17, זה 3. ישם 3 קוצות של 17 בעלי באלפי פעמים. כמה תרנגולות יש שם ב such אקור? בכל קוצץ יש 5 תרנגולות. אנחנו יודעים זאת. יש 3 קוצות, אז זה פשוט? בכל קוצץ 5 תרנגולות. כלומר, יהיו 3 כפו 5 תר נגולות, שזה 15 תר נגולות. לא נורא. קצת רעש, אבל לא נורא. כל מה שעשינו את זה את כל הכמויות, זה 17, ואתה יכולים, 5 תר נגולות. כשאם שלוש קבוצות של 17, בכל קרוצה כזו יש 5 תר נגולות, וכן 5 כפו 3, זה 15. נוכל להשתמש באותו תהליך כדי לדעת כמה כבשים מהפרות יש לנו. אז